S-a întâmplat, nu spre o pierre la ție în sat. Iubire foșu, o pecat. Șeta și nu, dar eu mă chinui când trei strâns. Parcă s-a ieșit i mă pești. S-a oprit nu mă creez. Șeta și nu, și am zis că vânt, tot pentru știini au nu ne dormim. Da și nu Și ești o afrodită Cum alții vor în viața lor Dar nu se crede că puteți idei. Și da și nu